Inakwaje watu wangu mko poa washikaji zangu najua mko fresh lakini pia katika harakati za hapa na pale usiku ambao ni birthday ya Drom Jones nikutana na Mwalabu Fighter ilikuwa ni jambo la kushangaza na inakwakoaje yuko maeneo haya hapa mzee baba vipi Safi bora nikwambia fresh namshukuru Mungu kina happen samaki samaki leo kama kawa so unaona na huko hapa what's going on nini kinaendelea ah uh, ukiniona mimi niko maeneo kabisa Mwalabu yupo kazeni mimi yeah. yeah. ni mtu kazi yeah. kwao Koyo tambua kabisa mimi na timu yangu lazima ndani ya timu yangu kuna matajiri wanapenda wanapenda wana, wana, wana, wana shuli yangu wana, wana, wakaona wanitafute kwa simu wakasema sisi tunakuja kwa Ronny Jones. Kwa tunaomba kabisa u, vijana wako waepwe mapema muda fulani wakae katika meza yetu watuzunguke. Yaani okay. basi tukakubaliana ndio kazini Na, na kwa sababu ni wasafi wako hapa. Apana mimi niko kazini, Mimi kazini mali popote tu ambapo pale na watu ambao tumekubaliana kikazi nafika. Yaani iko hivyo. Kwa hiyo mustakabali na wasafi ukoje? Mustakabali Wa baina na wasafi. Aa, kazi sasa hivi kazini lakini kabisa sababu mimi timu ambao nafanya kazi na ndio nimekuja hapa. Kwa hiyo wazi sasa wewe haupo tena wasafi. kazi na wasafi wao jamka hilo na mimi siwezi kutamka hili kwa sababu wao wenyewe waje kutokana na muda mrefu nimefanya nao kazi na wajaweka bayana kuwa mwanabu sababu zipi zimempelekea kutokuwa kazini yani ivo. lakini ni vitu tu ambavyo kukaa nao tuweza kujenga yeah, yani hivyo tangu umepata ajali Misha na mpaka sasa hivi umerecover huko fresh mmeshaka kikao labda chochote kile pale kuweza kujenga ah kikao sana kwenye simu na naongea kwenye simu na management inanipa tu kauli ya kwa na marabu ama tutaizo tusubiri tusubiri tusubiri tusubiri yani Laki, jabukua, tusubili, na mindo, kama hivi nakula vimeo vangu, kama hivi baba kimeo kama kawaida kwa Rome hapa na unafanya kazi kama kawaida kuna zinatembea mtaani kwa maana sasa hivi baba limetoka una mwenyewe Unaimiliki wewe Inikoji, hapana sina gym mazoezi am, lakini am, vebe, so mazoezi tu mbake mazoezi ni pesa kwa hiyo muda mazoezi nimeweza kutengeneza pesa kupitia mazoezi hayo hayo kuna watu pale wananiomba wa Mwanabwe ututrain utu kwa hiyo sometime simu wanakuja na kuona na train yani maisha yanaendelea kwa mstari hiyo sasa hivi utarudi kufanya kazi au au vimeo kuliko kufanya nae kazi. Ah so, nipo kazini lakini bado eka ile wazi kwa kazini. Mimi bado nipo kazini. Oh, yeah. Bana, pwa, mwana, show. na nini na nini kwa kazini mambo atakako fresh. Na sana. Na picha moja na jamaa akija kwa Na sana. Respect. Respect sana. Pa, pa. Oy, asante kwa time yako. Ebananae usisahau ku YouTube channel yetu kama kawaida mwarabu ndio hivyo ameongea kwenye Facebook na Instagram tunapatikana kama Global Publishers. Asante kwa ndimbo yeye wamesababisha evi. Iwe hivyo. Takili Mwenjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa Nacte nambari Rage Mkwaju, ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018 2019 katika kozi zifuatazo IT, Business Administration accountancy, procurement and supply, front office and hotel management.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 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda nini kwa nini Baba, hapana. Yes, yes, yes. Hah? No. Wapi kibaka? Baba, ah, hapana. Ila. Nani hu tena? Ni kwa nyapia tu abai za nzizi. Hapana. Issa Nyumani kwa watu. Hapana. Wapi ni kibaka? Hapana mzee. Chambo za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali zaitel gado na Tecnofire kwa bei ya ajioni, pata GB za bure, kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Moto hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia. Fotilia msimu mpya wa soka 2018 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama siyo DSTV potezea